בשורתנו האחרון למדנו יח מיוזינים ובייחוד מיוזינים שתיים, כי כשאנחנו מרימים מיוזינים, בעצם יש שני רחים של מיוזינים, וaze נוודות שלהם מפותלים זה בזה. אז יח מיוזינים 2 יכול לשתמש בA T P כדי, uh, ביקרון, כי מה that פה לדמיין שכול אחד מהמושך פתילי של הקתין שהוא מתقدم לזרק פתיל הקתין, ו מתחיל to ואז A מגיע וניקשר אלו. זה גורם לו לاستחזר. אז A עובר ידROLI זה לA D זרחן. כאשר זה קורה, האנרגיה הזו משתחררת, זה מכניס, אה, זה מכניס את זה למצב אנרגיה יותר גבוה. זה כאילו טוען את הקפיץ החלבוני, ואז הוא נצמד לחריץ או מדרגה אחרת על הפטיל של האקטין. קבוצת הזרחן משתחררת, ואז החל שינוי בקונפורמציה של החלבון במידה מספקת. אה, זה מייצר עוצמה שיכולה לדחוף את פטיל האקטין, לדמיין שזה... או שיעזיז את המיוזין ואת כל מה שמיוזין קשור אליו לצד שמאל, או את כל מה שקשור לאקטין אה, לצד ימין. בסרטונים הבאים נדבר ביותר פירוט על מה, ש... מה קשור אליהם. טוב, ייתכן ועכשיו מתעוררות בראשיכם מספר שאלות. החבר הזה צריך המון מאמץ כדי למשוך את הדבר הזה, נכון? מוכרח להיות מתח מסוים שמושך בכיוון הנגדי, לא כן? זה מה שקורה בשרירים, לכן צריך להיות משקל כלשהו או איזושהי התנגדות אחרת. אז מה קורה כאשר זה משתחרר? בשלב הראשון, כאשר ATP אה, התחבר וזה השתחרר, האם פתיל האקטין לא נסוג אל שבו הוא היה קודם? במיוחד אם יש עליו קצת מתח שפועל בכיוון הזה. התשובה הכי פשוטה לזה היא שזה לא חלבון המיוזין היחיד שפועל על האקטין הזה. לכל אורך השרשרת ישנם אחרים. אולי יש אחד אה, כאן, אה, בציור, הנה, ואולי יש עוד אחד כאן, כל אחד מהם עובד בקצב שלו בזמנים שונים, כך שהם אה, רבים כל כך שכאשר אחד מהם מתנתק, אולי אחד אחר נמצא בדיוק במצב העוצמה, אה, ואחד אחר אולי... מתקשר, כך זה לא כאילו פתאום אחד עוזב ופתיל האקטין יתאסף חזרה למצב שבו היה קודם. אם כן, השאלה הבאה שאולי תעלה היא, איך אנחנו מדליקים ומחבים את המצב הזה? הרי יש לנו שליטה בשרירים שלנו. אנחנו יכולים להדליק ולחבות את מערכת המיוזין ובעיקרון לאזיז קדימה את האקטין. כדי להבין זאת, נדבר על שני חלבונים נוספים שמשתפים פעולה. הם הטרופומיוזין וטרופונין. אה... בשביל להבין את זה, לכן אנחנו נצייר עכשיו שוב אה, את האקטין, רק נרשום שניית המונחים. אה, החלבונים הם טרופונין וטרופומיוזין. טרופומיוזין וטרופונין. עכשיו נצייר שוב את האקטין, אה, שוב בציור מאוד פשטני כזה של פטיל האקטין, נניח שזהו פתיל האקטין שלנו כאן, אלה הן המדרגות או החריצים הקטנים, למעשה זהו מבנה של הליקס, ובעצם החריצים האלה הם כאילו הליקס, אבל לא נקדיש לזה יותר זמן. מה שצויר עד כה, לפחות בסרטון הקודם, היה לנו את המיוזין הקטן הזה, ננסה לצייר אותו כאן, אפשר לחשוב עליהם כמו על רגליים או ראש של משהו שנצמד לזה, ואז זה תלוי באיזה שלב של ATP הם נמצאים, הם יכולים אה, להתפרק או להתפתל מחדש ולעבור לחריץ הבא ולדחוף חזרה. טוב, אז מעל האקטין הזה למעשה יש את החלבון טרופו וחלבון טרופו הזה מפותל מסביב לאקטין. הנה, זה האקטין שלנו כאן. זה אחד משני הראשים של המיוזין 2. וכאן ישנו הטרופו הטרופומיוזין מתפתל מסביב. Ee, זו סרטוט מאוד פשטני, אבל נסו לדמיין שהוא מפותל סביב ומאחורי האקטין. הוא מסתובב, ואז הוא הולך מאחור הנית, ואז הוא ממשיך ככה, הוא מתפתל סביבו. הדבר החשוב הוא, בואו נחזור שלב אחד לאחור, הוא מתפתל סב סביב לאקטין על ידי אחר שנקרא נצמד, אה, כאן, ו... טוב, זה לא מדויק. נניח שזה נצמד שם וכאן וכאן, אה, שם וכאן, על ידי טרופונין. נכתוב את זה. טרופונין. תוכלו לדמיין שטרופונין הוא כאילו מסמרים כאלו בתוך האקטין. בסדר? זה כמו מסמרים כאלה שמחזיקים את זה במקום. אה, לכן כשהשריר אינו מקובץ, אה, יוצא שהטרופו-מיוזין מעכב את מליות מלהיות מסוגל ל... ישנם המון מאמרים על זה, זה עדיין, זה עדיין בתהליך של, של מחקרים. זה לא ממש ברור ב-100% שאכן זה כך. הטרופו-מיוזין הוא... אולי שניהם חוסמים את המיוזין מיכולתו מי להצמד אל האקטין במקום שבו הוא נצמד בדרך כלל, ולכן הוא לא מסוגל או שלפעמים המיוזין נצמד על האקטין, אבל הוא מונע ממנו לשחרר אה, ולהתקדם לאורך האקטין כדי להמשיך בדרך התקדמותו האפשרית. בשורה התחתונה, טרופו מיוזין כאילו חוסם את ראש המיוזין. הנה ראש המיוזין כאן. הוא כאילו חוסם אותו מלהזדחל על האקטין. אה, או ממש באופן פיזי על ידי הגישה אל מקום ההתקשרות, או שהוא כבר, אה, הוא כבר כן מקושר, אבל הוא מונע ממנו את האפשרות לנוע לאורך האקטין. בכל אופן, בדרך כזאת או דרך אחרת, הוא חוסם אותו, והדרך היחידה שבה ניתן להסיר את החסימה היא לשנות את הקונפורמציה, כזה שיוכלו לשנות את, ה, את הצורה שלהם, והדרך היחידה שלם לשנות את הצורה היא רק אם יהיה ריכוז גבוה של יוני סידן. אם יש כאן ריכוז של יוני סידן, אם יש ריכוז מספיק גבוה, אז יוני הסידן יוכלו להתקשר אל הטרופונין, וזה ישנית הקונפורמציה של הטרופונין במידה מספקת כדי לשנות את הצורה של הטרופו-מיוזין. אז בוא נכתוב את כל זה כאן, על הסרטוט שלנו. כרגיל... טרופומיוזין חוסם, אבל אם יש ריכוז גבוה של יוני סידן, הם מתקשרים אל הטרופונין, ואז הטרופונין משנים את הצורה שלהם, כך שהקונפורמציה שלהם משתנה, ואז היא מסלקת את הטרופומיוזין. וכשהוא זז מהדרך, כשהטרופומיוזין זז מהדרך, זה... יש ריכוז גבוה של יוני סידן, האטרופונין צמוד, האטרופומיוזין הוא רוחק, ואז בתאום, מה שדיברנו על הבשרת הקודם, החברים האלה יכולים סוף סוף לגלוש לאורך האקטין, או לדחוף את האקטין לכיוון ימין, או איך שאתם בוחרים להסתכל על זה. אבל אם ריכוז הסידן ירד, אז הסידן, נרשום, אם הסידן יורד, אז הסידה נשתחרר מהטרופונין. צריך שתמיד יהיה ריכוז מספיק גבוה כאן בסביבה. אם הריכוז באמת נמוך מדי, חברים האלה יתחילו להיפרד, ואז הטרופונין יחזור לקונפורמציה הסטנדרטית שלו. זה גורם לטרופומיוזין לחסום מחדש את המיוזין. כלומר, אי אפשר להגיד, ש... אי אפשר להגיד שזה פשוט. אנחנו גם מדברים על תגלית uh, יחסית חדשה, uh, זו תגלית של חמישים או שישים השנים האחרונות. תארו לעצמכם איך זה היה לראות זה, או, או לערוך ניסוי, כדי לדעת בוודאות מה קורה. שום דבר אינו פשוט, אבל הרעיון הוא פשוט. ללא סידן, הטרופומיוזין חוסם את היכולת של המיוזין להצמד, איכן שהוא נחוץ. להתקשר או לזכור לאורך האקטין כדי להמשיך להידחף עליו. אבל אם ריכוז הסידן מספיק גבוה הם יתקשרו לטרופונין אשר כעיקרון מסמר את הטרופומיוזין שמסובב את האקטין וכאשר הם משנים את התצורה שלהם עם יוני הסידן זה מסלק את הטרופומיוזין מהמסלול וכך המיוזין יכול שוב את, אה, תפקידו. כבר עכשיו תוכלו לדמיין שאנחנו בונים דרך בשביל שהשירים יתקבצו או אפילו יותר טוב כדי שאנחנו נוכל לשלוט בשרירים ובחיבוצם לכן אם יש לנו ריכוז גבוה של סידן בתוך התא השריר יתכבץ. אבל אם יהיה שוב פעם ריכוז נמוך של סידן אז פתאום הם ישתחררו הם ואז